Ще раз привіт і давай спробуємо подивитися фотки далі, порівняємо старе та нове. Привіт, так, давно не бачились, перезаписуємо друге, вже зимою, це вже пройшло скільки-три місяці. Ну, але я думаю, що може навіть і краще, що ми зараз перезапишемо, якось так на свіжішу голову. Та. Тим більше, що там в коментарях багато хто, чому ми це робимо, що ми належалися звуком, і до того відео напевно половина коментарів була, що дуже поганий звук, тому зараз ми робимо другий дубль. Ну добре, поїхали. Це в нас е, вежа Корнякта, такий в принципі класичний ракурс і фактично все, що з, ньому, е, з нього змінилося, це оцей будиночок такий е, ліворуч, він на цьому фото старому, він був такий невеликий, три, триповерховий, такий дуже скромний, а потім на його місці збудували ось цей Банк Дністер, в якому тепер знаходиться поліклініка. І він вже, його будував Іван Левинський, і він вже так більш багато виглядає в такому народному стилі архітектура. Один з, в принципі, таких найпомітніших будинків, напевно, в цьому районі. Так, і зелені було колись набагато більше. Навіть на попередніх фото ми, здається, вже оглядали підвальну. Чи будемо далі оглядати? Там теж було висаджені дерева вздовж арсеналу і тут видно, наскільки навпроти вежі багато зелені видно ще якесь деревце зліва на старій фотографії дуже-дуже зелено і гарне Їдем далі і це в нас площа митна і е, вічно я забуваю, як називається правильно цей костел в ньому зараз музей Пінзеля знаходиться. І тут на фотографії, до речі, видно, що частина будівлі, здається, не вмістилася в кадр. І в мене таке враження, що її домалювали пензликом зверху по фотографії. Бачиш, видно, що знизу вона дуже деталізована, знята швидше на плівку. А зверху таке враження, що а, хтось потім До речі, миве, до речі поверх, та це ж в принципі, вже, це ж ну, тоді фотошопу не було. Я колись роздивлявся всякі там старі енциклопедії, наприклад, і там дуже помітно, що на фотографіях видно такі були спеціально навчені люди, які сиділи і оце ретушували. Там видно замальовували людей. Ще якісь такі речі робили. І прям дуже видно, що по фотографії ще угу. це все домальовано. І, і деревце це уціліло з 1900 року. Приблизно. Ну, до речі, та, так, я так теж дивлюся. Та-та-та, та. причому що це абсолютно точно нові дерева зараз посаджені. Але вони настільки схожі. Е, я думаю, що, напевно, коли робили проект цієї реконструкції, що зараз, я думаю, що вони вивчали всі ці старі фотографії, і тому, і тому висадили саме такі дерева, щоб була ніби така якби, тяглість оця історична, щоб воно якось так співпадало. До речі, що ще видно по фотографії, зробили такі масивні, масивні двері, домалювали, до, домурували швидше за все ці колони з боку на кутах, яких не було раніше, поставили ну, таким масивнішим, зробили вхід. Бачиш ще такий відбиток, якихось таких чи то вікна, чи то колони вікна, збули, да. але інакше бачиш з такими арками. Зараз такого немає взагалі. Тобто... Так, і мені здається, що від снарядів обстріли такі угу, от угу. просто вибиті, пробиті, бачиш. вікно було над цими дверима. Тут теж якесь вікно було, бачиш, видно замуроване. А тут тепер зробили таку меншу нішу, здається, просто. Цікаво, цікаво. Ну, тобто, якби основна форма угу. будівлі вона є, вона збереглася, але в деталях вона дуже сильно, видно, змінилася. А це... Якраз, по-моєму, та фотка, що ми навіть не знали, де це знаходиться. Ну, я на цю фотографію скільки не вдивлявся, uh -huh. ніби щось дуже знайоме, але де це? Може, десь є якась адресна табличка, якийсь вказівник. Щось там 30 пише про я не бачу, 30. Біля Девід, Девід ага, Бук. Нечитабельно. Я думаю, що в коментарях точно 30. хтось прийде і напише, що це саме є, бо щось в мене не виходить розпізнати. Та, але мені подобається контраст, тут справа продають налаковані фені мешти, якийсь чоловік справа напевно, на них дивиться, ага. хоче собі їх купити, або він взагалі власник, а зліва така бідність, бідність, забиті вікна дошками, і там явно вже довго ніхто не живе, будинок закинучий. Я щось так думаю, і... що це якраз будинок тут ліворуч, що він якісь останні свої дні доживає, що його після того знесли. І вже щось інше побудували, тому ми зараз це місто місце і не впізнаємо Це Чепринки, так, а це лікарня там зліва видно? А, ну, тепер я ж думаю, що її так ну, і будували як лікарню І тут така якраз цікаво, схоже. що в принципі на цій фотці в плані архітектури Воно вже майже все як на старій фотографії, так і на новій Тобто в тому плані майже нічого не змінилося. Тут хіба що народ е, цих кондиціонерів навішив. А тут видно, там дірок наробився, які там такі штуки трошки так, обліпили це все діло. Але суто по архітектурі вже все було. Е... І на диво посадили дерево. Так, За 100 років фута, виросло дерево перед лікарнею, не одне, а два. І ще видно, що така дуже сильна зима була того року, коли робили цю фотографію. Можливо, навіть це зупинка. Або сніг просто не прибирали, бо це зараз є вантажівки великі, які можна загрузити і вивезти. А колись, напевно, всю зиму сніг падав, і його так і скидали, він потім топився, бо тратити ресурси просто не вивіз снігу, ну, колись принципі, було, напевно, недоречно. То хіба що якось возими, але напевно ну, та, не було Як? таких ресурсів, щоб аж прям так вивозити сніг цей. Ну але я думаю, що це і, і сніжна зима також, тому що тут його ну, ну, дуже багато. А, і, до речі, теж видно, що, бач, пантограф такий трошки домальований uh -huh, uh -huh, та, Угу, та, так, від без від навіть не помітиш спочатку Тут класно, дуже ти підібрав ракурс практично ідентичний Та, але я би мав відійти набагато далі, але там стоїть тепер пам'ятник Міцкевичу і та величезна зелена стіна Я би мав перейти до, аж майже до готелю Жорж ага. назад щоб приближити, uh -huh, uh -huh. і задній фон став набагато ближчий. Бачиш, no, як на фотографії та, та, та, та. фокус на відстань зовсім інший. Мені прийшлося робити набагато mm -hmm. ширше, але підійти ближче. Але, на жаль, зараз такої можливості немає, бо uh -huh. там просто закриває цей yeah, самий yeah, вигляд. Але, в принципі, в загальному тут якби все видно, що насправді... А, так, оце дерево, що тут на старій фотографії на першому плані, це якраз воно десь на тому острівці біля пам'ятника Міцкевичу росте, правильно? Воно воно там є, і є той самий ліхтар, який я так хотів, щоб той ліхтар там вмістився, але просто таку саму фотографію ага. зараз вже не повторити. Ліхтар зберігся, він на тому острівці стоїть. Але все одно так цікаво порівняти, що як, як місто тоді виглядало, як тепер тут цей ліхтар посеред перехрестя і видно, що трамвай ходить по проспекту. Все-таки, не знаю, мені от трамвая так трошки бракує, там якось він все-таки додає своєї атмосфери. Та, і пішоходи себе вільніше б почували, бо зараз там мені перебігти навіть на той острівець, ну, ніяк неможливо по факту. Але навіть по дизайн-коду міста, якщо дивитися, то зараз у Львові ситуація набагато краще, навіть порівнюючи з іншими містами, бо я був у Франківську, ну, і мені було страшно там їздити, бо там ця реклама кричить на тебе зі всіх сторін. Але якщо порівнювати Львів 100 років назад і зараз, то в нас отак реклами досить помірно, глянь. Uh -huh. Там вивіска uh -huh. на вивісці, теж так все рекламується. Дуже-дуже-дуже. Ну та, та, та. З, з рекламою на старих фотографіях та, видно, що народ так особливо не, цей, не заморочувався якимись такими історіями. Та, а це в нас знову Соборна І, слухай, ну ти тут маєш розказати, як ти взагалі <проб> прибудрився потрапити на той балкон і майже такий самий ракурс зняти. Та, ну це було нелегко. Я ходив, я намагався зайти в під'їзд один. Туди я так і не попав. До речі, під'їзд дуже страшний був. Я потім зайшов в інакший під'їзд і мене впустили в квартиру на сусідній балкон, щоб я сфотографував схожий ракурс я їм пояснював, що це, це взагалі не дуже просто під час війни, бо так, люди дуже так. скептично ставляться до людей з камерою, кажучи, типу, що ти тут ходиш, боясні. знімаєш у нас війна. Ну, я їм показав, розказав про те, що ми робимо такий проект про Львів, і вони дуже любязно мене впустили, дали пофотографувати, і вийшло дуже схоже, але це не той балкон, той балкон трошки далі, прямо по вулиці, туди до Митної, uh -huh. і туди я ніяк не сміх попасти, ну, але це досить схожий, схожий ракурс. Тому, це, я думаю, це не максимум того, що можна було зробити в тих умовах. Класно видно. На старій фотографії. тут. Мені здається, що це ті дерева, які от зараз є, вони так вже позаростали, такі вже трошки втомлені, а тут вони якраз молоді і щойно посаджені. По-моєму, це якраз буквально вони. І, Може скільки, бути. Структура того скверу, вона так прям читається. Ну і досить захарашено зараз тут реклама. Зупинка повсюду просто автомобіліст. Подивись, як вони ну, нагромаджено стоять. Ну, по суті, так. Всюди вони та, піфотграфії займають автомобілісти. На знімках фотографії, воно все так дуже, знаєш, так чітко структуровано, так, так ніби така як листівка виглядає. А тут, ну, довкола все то саме, ніби та, будівлі практично не змінилися, а посередині так просто бф, так навалили от все на купу і нічого не, не видно, та. що там, що в сквері, що довкола, реально так якийсь такий Решечок трошки О, це от панорама І це, до речі, одна з тих фоток, яка в мене була в колекції Панорама в сторону площі Ринок І, в принципі, зараз вона не те, щоб дуже змінилася Загалом всі вежі, всі ці будинки, вони якби знайомі нам Тут навіть є, от видно, трамвайчик їде Все так симпатично а ось це, це мені колись вдалося напроситися на дах того дев'ятиповерхового будинку, знайомого, знайомий, там якось там жили, і коротше вони нас пустили туди, і я там зі штативчика це все так фотографував, і такі от фоточки полишалися. Це так, так, так. Це якраз він, тут трошки не той ракурс, але загалом це сусідній будинок з тим, що тут зроблені фото. Угу. Там настільки класний вид з того даху, що звісно, що було б круто, щоб там була якась не така відкрита тераса, куди б можна було піднятися. Але мешканці вони і так схарані на те, що там постійно ломляться якісь руфери. Знаєш, а там ще ну не всі ж такі, що приходять і кажуть, подайте мені, будь ласка, ключ, я його вам там за годину поверну. А народ просто йде, ламає замки, виламує двері на дах. Це максимально по-свинськи, загалом по відношенню до людей. Тому ну відповідно в них і таке ставлення. Ми колись з друзями лазили по будинках, по дахах, але тільки по відкритих. Ага. І от це досить таки небезпечно. Ці схили, вони не мають ніякого захисту, ти там як починаєш з'їжджати, а я раз так з'їжджав на дупі, то, то досить ага. страшно, бо тебе там, крім ринви, ви нічого від падіння не захищають. Ну, це незвичайний плоский дах. Ти там так ходити мені було страшно. Хоча я висоти не боюсь, але було неприємно. Ну, та-та-та. Ну я, в принципі, по таких дахах, таких скатних, то я не пам'ятаю. там, може, на одному чи двох був. Я, у мене був такий період, що я полюбляв отак, отак от по дыхах лазити, але я переважно ходив якісь просто висотки, просився, шукав кого ключ від даху з мешканців, намагався їх там якби, розкрутити на той ключ. І це такий теж був своєрідний спорт. Знайти людину, якось її переконати, дати мені ключ. І, що цікаво, майже завжди мені той ключ давали, мені відмовили, так от прям відмовили, буквально щось раз чи два. Ну, не пам'ятаю, зі спроб Приблизно 30, напевно. Тому якось... Круто. Я таке один раз, я один раз таке робив. І то теж було досить напряжно. Якось там просив голови ОСББНом. Uh -huh. Але мені не відмовили теж. Дали. Ми походили, познімали і пішли віддали. Ну Та-та-та. Тож тоді якраз там не було ще так дронів багато. І тому, так, знаєш, на дах, а там така панорама. Ти такий, вау. А це в нас будинок на Стрийський. Такий польський функціоналізм. Це, взагалі, один з моїх улюблених, напевно, архітектурних е, жанрів, які в нас є. І на тій першій фоці, то, на старій, то, напевно, він, взагалі, тільки збудований. І ще тут таке враження, що вулицю довкола ремонтують. Така бочка та, цікава, така, подивися. Та. І там така арка видно, подивися <ган> там. Далі, як приближувати, таке кажеш, що вхід під'їзд. Ні-ні-ні, <ган> <ган> це не вхід під під'їзд, це вхід двір. Я цей будинок насправді дуже добре знаю, я навіть колись е проектував реконструкцію його подвір'я. По суті, це така велика буква П. Там за ними ззаду, от ми зараз тут бачимо ці фотографії такі пятиповерхові секції, а там в глибині, там вища трошки секція, вона має десь 6 чи 7 поверхів, і там всередині такий палісадник зелений і заїзд для машин, тобто в принципі через цю арку там можна заїхати на якісь легковушці, ну і там мешканці пару машин своїх паркують. І цей будинок, він такий дуже цікавий тим, що там і в під'їздах, а там це все обшито такими кам'яними панелями, і цей під'їзд дуже так, ну, стильно всередині виглядає. І я колись так ходив, його фоткав просто весь з, -з гори донизу, там і під'їзд, і двір, і там всякі е елементи. Знову ж таки, якби я зараз так ходив і це все фоткав, мене б, напевно, точно просто до мене викликали поліцію, а тоді, ну, та. Там люди, деякі в мене просто питали, що я фотографую, я казав, що фотографую архітектуру І там один з мешканців сказав, та, яка тут архітектура, коробка, та й коробка Так, в нас люди не розуміють ні спадщини, яка нам досталася, через те з нею так і поводяться Бо не маю розуміння, наскільки це важливо зберегти в такому вигляді, якому та, не було та. Тут оця стара фотографія, вона взагалі, от я її колись давніше бачив, вона мене, так знаєш Таке враження, що це фотошоп насправді, що е, взяли сучасний будинок і профотошопили на якусь фотографію 19-го століття з тими якимись возами і з, тими, з тою діжкою. От, воно настільки виглядає з різних епох. Фактично от зараз те, що будується, от, часто воно виглядає десь на рівні по архітектурі з оцим. А цьому будинку більше ніж 100 років. Але Зараз зіпсували все за шкленням. Кожен поставив собі склопакети, який хоче зі всіх сторін. Немає ніякого дизайн-коду, і воно так страшно виглядає. Мені не подобається, коли всі різні вікна накидають. Ладно, бо вони би вже домовилися з ЖЕКом або з ОСББ що вони виберуть хоча б одинакові вікна mm -hmm. для всіх. А вони всі-всіх по-різному замовлять, і воно так псує вигляд, в когось коричневий, в когось білі, в когось на два, в когось на три. Ну так, та, та, є таке. А отут, якщо, до речі, до цієї фотки повернутися то тут видно, що от там, де зараз, ну точніше, не зараз, там пізніше збудували оцю двотиповерхівку, то. На старій фотографії ще такий просто зелений схил і одна така невелика хата стоїть. Таке враження, що ще... До речі, хата така, така українська. Прямо така якась, сільська. Та -та -та. Таке, враження, що це мазанка. Таке враження, що це мазанка така стара. Ну, може і мазанка, ну дах на ній такий, бачиш. Таке враження, що це взагалі гонт якийсь, як в Шевченківському гаї. А під черепи, та, метал, це або керамічна черепиця, або деревіна? Ну, тобто це точно не металопрофіль, це явно щось таке благородне, дуже шляхетне Короче, цікава Ой, штука Гарна хатка, дуже гарна Цей костел він зберігся, все збереглося, навіть дерева, мені здається, може навіть ті самі Тільки забрали трамвайні колії ну, На жаль і бруківку, видно, переклали uh -huh. з того okay. часу. Та точно перекладали, коли забрали колі. І поставили цей плотик страшний, який ні від кого точно нічого не захистить, але псує виготовити. Тут, до речі, цікаво видно, що... І yeah, стопчик. Бачиш, вже. навіть часто нас кажуть, що от раніше вміли класти бруківку, а не то що тепер. Але бачиш, видно, що на старій фоці теж от тут випав камінь, тут випав. І вона така... Не те, щоб дуже рівна насправді. Ось ці фотографії видно то якби ну, немає чогось такого дуже ідеального і ще дуже класно видно наскільки тут благоустрій на цьому схилі по-перше не було тут підпірної стінки він якимось чином спускався просто до тротуару а зараз її тут додали і ще на ньому якось так хвилями висаджені кущі тут дерева він якось так більш виглядає вишукано тобто видна якась така знаєш задумка дизайнерська. дизайнерське Вільніше якось було, не стоять, машин не було. Якось так, якось вільно. Люди ці так до йдуть мені на uh -huh. йдуть на фотографії. Кудись ідуть до церкви. Я не знаю, цього файта. І трамвайні колії. Ну, звісно, трамвай на Високий замок, це було круто. Це якби зараз, наприклад, ті колії існували і були такі, хоча би там, не знаю, один-два таких от старих трамваї, як ті, що їздили тоді. Ну, в принципі, вони, до речі ж є пару таких старих трамваїв у Львові, і запустити такий туристично-екскурсійний маршрут, ну, це було б прикольно. Було б дуже, по прикольно. суті, в Лісабоні всі їздять туди на їхні ті старі трамваї милуються і катаються тим 28 маршрутом, а тут було б у Львові майже таке саме. Дворик біля Мясої Справедливості, як він називається, ага, так-так-так. Я так розумію, що, напевно, коли там був якраз монастир, то монахи, які там жили, вони собі тут вирощували якусь, не знаю, що це, квасоля якась, напевно, чи що. Це в них таке... Коротше, вони там ввели своє господарство. Якусь їжу. Але там зараз дуже гарно. Мені сподобалося, там столики поставили м'ясо і справедливості. Дуже затишно. Ти виходиш з Галицької площі, де там базар недалеко, в такий шум, галас, а заходиш туди, там так зразу тихенько, люди ходять і повільно. Мені, мені там сподобалося. Я рідко там буваю, бо коли реставрували митну, там ці ворота закрили вже давно, і там зараз теж якась реставрація йде. І заходити туди я взагалі не звик зі сторони... Як ця площа називається, Боже? Uh -huh. Галицька? Галецька. Соборна. Соборна, на напевно, і туди рідко досить заходжу, я поностольгував, як uh -huh. попав. Ну, no, а, а при цьому тут наскільки класний цей фасад. Він якийсь такий, знаєш, він захований, тобто його зазвичай люди ж не бачать Ну, хіба що там хтось спеціально туди зайде, тому що він такий ніби трошки тупиковий цей закуток А тут, по суті, і ці контрфорси, і цей зверху такий фронтон класний Тобто реально дуже, дуже круте місце Площа музейна Майже нічого не змінилося, змінилося тільки те, що тут з'явилися ось ці от дерева Спочатку їх а, там посадили в таких дерев'яних ящиках, а потім вже за кілька років висадили в ґрунт і так трошки воно, ця площа стала ніби зеленіша. А загалом по, по будівлях все, все те саме, що було. Телевежа, а, ну, та, та, та, та. Телевежа тут так, вилізла та. і знаки розвішали. Та, та, от. Трошки захламали, але загалом гарніше стало, як на мене. З цими деревцями зеленіше, приємніше. Десь забрали, десь додали. Mm -hmm. Ну так, мені теж якось так тепер більше подобається. Ще можна під деревами пару лавок поставити, і буде вже взагалі красота. Цей знак, я думаю, що вже можна Пісті забрати. Вже не потрібен, як на мене. Та-та, там явно туди не заїдеш. Для чого він там досить незрозуміло. І стовпчиків цих немає. Бо не було автомобілів, не було проблем. Так, так, так. Тепер треба ставити, щоб не мішати. То що цікаво, що цей будинок, бачиш, в усі епохи він завжди облуплений. Типу, завжди по-різному. Ну тепер трошки облуплення трошки змінилося, та, та. трошки добавилося облуплення. Десь там видно чуть-чуть були зашпаклювали <правіше> від угу. вікна. Але тобто все, що? Що? Плями, ця оплупленість, Послідно. вона так по ньому переповзає з одного місця на інше, але вона десь має бути, і, без неї якби ну, нема, не можна, не А вікна, вікна, подивись, вікна, це реставровані вікна, зробили такі самі, але пластикові, Ці Пластикові Бачиш, відомі, ми розважали на ну, виглядаєння пляжу ну, Може, пота. до речі, це і реставровані дерев'яні, тут, до речі, був якийсь карниз Фасад Змінився фасад, реально, бачиш, переробили Бачиш, на, на другому поверсі А тут зробили ось таку, оцю, е, таке членування А раніше його не було, тобто це щось його Таке враження, що, знаєш, хтось викупив більш саможний, можливо, та І доробив якісь такі от штуки, щоб фасад виглядав більш так по-багатому Ну так фотографію розглядати... З того самого ракурсу набагато цікавіше, коли от реально майже ідентично. Тут я старався ага. попасти. Я вже думав обрізати, робити панораму. Тут досить, досить добре по ракурсу. Ну так, так, та, та. тут взагалі. Дуже згліда. цікаво дивитися, як воно все uh -huh. мінялося. Uh -huh. uh -huh. Цікаво, що оце тут відбувається таке на тій фотографії. Кажуть, що хтось молиться, чи хто вона просить? Щось, о, що... Якась, якась дуже драматична історія явно. Тут зараз тепер просто ідуть собі люди, туристи такі, "О, дели гарно. Що в нас далі? А далі в нас, я вже забув, як ця вулиця називається, чекай. Черешневе, Черешневе. це Черешневе, Та. Та, але Тут черешні висаджені, mm -hmm. були колись, зараз їх, на жаль, немає. Так, тут теж було важко попасти в ракурс, я орієнтувався на цю таку, там, тирка в димоході mm -hmm. є. Mm -hmm. І я намагався по ній попасти, але було досить складно Цікаво, до речі, що було спочатку Висадили черешні, а потім назвали її черешнева? Чи спочатку назвали, а потім висадили? Не знаю, курка її це курка і яйце, знаєш, невідомо ну, Маленька, дуже затишна вуличка, ще засаджена тими черешнями А я собі уявляю, якщо вони ще плодоносили ті черешні Як там було класно, үгум. напевно, всі такі ходили, збирали, то все але дивись, які дерева зліва виросли. Це липи, чи що а, це дерева? По-моєму, ясини. Я так не розбираюся. Мені здається, ясини. Може, ясини. Е, які вони великі, їх тут взагалі немає. Скільки часу їм? Десь років ну, 50 явно. Mm, ну, так, так. На, та, та. на сучасних. То, напевно, їх висадили, ну, скоріше за все, коли, напевно, після Другої світової. речі, тут теж видно, що вони підмальовували Контраст чорним, бачиш на дерева, як ти приблизив, я зразу ага. помітив, що підмальовували по фотографії та, контраст та, та, та. Вона якби їх не було, вона б була... І, і оце бачиш, це ж теж мальоване? Так, та білі крапочки Це крапочки, це білі, тобто це не справжні квіти, це фейк Ого. Капець та. Ну це реально видно До речі, так добре зроблено, поки не приближиш, не побачиш ага. Воно виглядає, ніби так має бути. Дуже добре зроблено. Так, так, та, хтось. І тут, тут бачиш, що це, це все домальоване. Прямо ж видно, що хтось так сидив і так цяп-цяп-цяп-цяпа, -цяп -цяп", та все. Так, а це mm -hmm. що? Що тут хотів сказати автор цим? Може це якийсь меседж? Може тут зашифровано якесь <зад> послання. Послання-нащадка. Ну взагалі мені це волосся дуже подобається. Ну і зараз подобається, якщо вона ще була з черешнями, то ще більше. Ті ще сходи в кінці. Там класно, так спускаєшся тими сходами і йдеш, Ну так дуже, дуже затишний райончик. Я, до речі, коли фотографував, я навіть тих сходів є? не помітив. Там, там є цей. Я так не підійшов, близько. А, тут, тут в кінці, тут є сходи. Тут їх. Навіть ну, тут вони краще видні ті стрій фотографії. Ну і тут теж, бачиш. Це сходи. І ти піднімаєшся, бо та сусідня вулиця, вона так, ну, добре, чи вище метрів на, на 5, напевно. І, і, Вище. Важко було мені його скопіювати, я не зрозумів, бо тут все забудували, Юри позаду uh -huh. не видно І я навіть не знаю, чи це цей менший будинок, чи це цей більший, трошки далі по вулиці Я от не зміг на місці розібратися, просто схожий ракурс фотографував uh -huh. Тут такий оцей старий будинок, ну я це не я думаю, що все-таки не він, тому що він явно нижчий а Він без часу не підріс Uh -huh. Тут цікава вивіска, бач, тут пише щось Рест Реставрація Сухоровських якихось І тут пиво, лагер І ще там щось Коротше, тут якийсь такий місцевий локальний паб І тут такий Але як колись транслітерували з польською Реставрація Типу, щось така суміш польської і української. Uh -huh. Це явно не на російське це ну, якийсь такий був польсько-галицький діалект виходить. але бачите, цьому бачу, це я типу така ну типу не із крапкою а така реставрація mm -hmm. цікаво було б в той заклад потрапити яка там от до речі, третій номер А це що яка там а це восьмий це восьмий а це тобто набагато далі туди до початку Ну, але цей його... Будинок я не та, та, не та. це його. Так, так, так, це видно, на його місці тепер цей корпус політеху стоїть, тому що він вже якраз майже на куті. <пас> Бачиш? <пас> ясно, тут, ясно, тут навіть я видно, розумію, тут вже так. ніби вулиця починається. Тут ще трошки було якогось такого, не знаю, городу, якогось скверу, а тут далі вже пішли будинки. Двірцево було стало. Добудували другий поверх. Я спочатку не міг зрозуміти. Е звідки фотографувати. Я зрозумів, що добудували другий поверх, аж коли ми минулий ага, разу ага. говорили. Е, от просто його не було, і будинок став два рази вищий. Я орієнтувався ага. по колонах. Е, Оці колони на першому поверсі залишилися. Е, і от фасад трішки змінили. Я от довго ходив там кругами, намагався знайти той самий ракурс. Видно, як гарно зробили новий там простір е, біля зупинки. От мені дуже подобається, я там недавно ходив, і максимально зручно, дуже схоже до того, що було. було. Туди саме під'їжджає трамвай, тільки зробили, розділили рух е автомобільний і громадського транспорту, і не знаю, як на мене, дуже краще стало. Не знаю, як буде по пробкам, бо почалась ага. війна, і ми не потестили, чи все загружається. Ну сам знаєш, скільки там, які там затори були, коли поїзди приїжджали там, з Києва, ще звідкись. Тут ще цікаво, що бачиш, е, нумерація маршрутів, вона не цифрами, а буквами. Маршрут ЛД. Й. І що значить ЛД? Е, ой, не знаю, може Личаківська і вокзал, бо Личаківська – Двожець. Вже якось так зашифровували. Й. Тут оце от фотографія найбільш така цікава в тому плані, що знаєш. Е, сучасна така, воєнного часу, що тут ці е, скульптури закриті фанерою, захищені. А тут таке враження, що теж це видно десь часи Першої світової, чи що І бачиш, тут теж Так, це, до речі, німецькі, німецькі ta -ta, ta -ta. солдати, в них видно по цим конусам Я потім гуглив спеціально ці їхні шоломи В них навіть назви є, я вже забувся як, ну це точно німецькі солдати Та, і видно, бачу, вони всі такі при зброї стоять Тобто тут теж все дуже серйозно Ну і в плані вокзалу, от, до речі, що от по цій фотосі дуже видно, що коли не було цього другого поверху, то проглядався оцей дебаркадр, його накриття скляне, і він якось легатніше виглядав за рахунок цього цей вокзал. Бо зараз вони додали цей другий поверх, ну як зараз, коли робили реконструкцію. І він якось став таким... Не так воно виглядає тепер. І красиво. І є... ієрархію втратив. Це було більше вхід такий домінантний. Угу. Великий, масивний і все-таки трошки нижче було, а тут воно якесь угу. таке більше як якесь стіна мені тепер виглядає ну, та, та, та. І ще оцей дашок, який вони от вже за кірпи, здається, додали Він так, так, знаєш, так розрізає цю частину, цей вітраж. а тут він якраз на всю висоту, він так читається, що він такий високий, великий Тут якраз якась така клумба була перед входом і, до речі, того фонтану, який стояв там до реконструкції, то його то і немає, бачите? Тобто, що він не є якимось там старим таким, автентичним. А там зараз зробили якийсь такий, теж інтерактивний, там водичка тече. Так, так, так. Ну, типу, ну, тут якраз лів... Лів... лівіше, так, та, там є той фонтан, його якраз він там є підсвітка. Всяке таке. тут. Так. Не знаю, ну, це, типу, остання фотографія. Тобто, ми якось все покоментували. Ну, наче все, все обговорили. Сподіваюсь, не все розбудеться зазвичайся uh, доді. ну я, якщо що, то ще раз перепишем, типу. <рес> треба, треба новий випуск та, та, та, та. Було би класно. Ну mm. що, я тобі ще раз дякую Добре. за ті фотки, насправді ти там прям постарався з тими ракурсами. Це дуже круто і цікаво. Воно набагато наочніше от коли ти дивишся. Добре. Добре, тоді що, дякую mm. за спілкування і це, до, до, до, до зв'язку.